Дарину ми зустріли в одному із хмельницьких магазинів канцелярії. Дівчина розповіла, кошти за вакцинацію ще не отримала, але вже прийшла обрати товари, які планує придбати за ковідну тисячу для підлітків. На ковідну тисячу я планую придбати собі зошити, ручки, так як вони завжди необхідні в навчанні. Також хотіла б декілька блокнотів для особистого. Запису, і так як я цього року складаю з НО, то хочу купити ще придбати декілька книг, які допоможуть мені саме в підготовці. Керуюча магазином канцтоварів, Ольга Вовк показує. Товари, які можна придбати за кошти з є підтримки, мають відповідні стікери. Це шкільне приладдя, ручки, лінійки. Багато є асортименту книжки, книжок, злошити можна придбати. Все, що от потрібно дітям до школи, ми теж може нам буде придбати, крім офісного товару. За словами Ольги Вовк, 80% відвідувачів магазину цікавляться, чи можна використати ковідні кошти та як це зробити. Приходили покупці вже і до того, як поки не вступило це в дію, люди приходили, запитували, що можна купляти, що не можна. І коли це вступило в дію, вже сьогодні були у нас покупці, ми вже відпускали. Мама з дитиною запиталася, що можна на цю тисячу придбати на що їм спочатку увагу звертати то ми їх підвели, і вони на 988 гривень скупались. Витратити кошти можна і у навчальних закладах, оплатити за навчання або ж за кімнату у гуртожитку. У коледжі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії навчаються студенти від 15 років, а відтак вони можуть тут розрахуватись ковідними коштами, каже ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура. Якщо говорити про гуртожиток, то ціна гуртожитка – це 40% тієї стипендії, яка отримується нашим студентами. Раніше стипендія була тисячу-півтора тисячі і оплата для молодшого спеціаліста була 392 гривні. Зараз стипендія підвищилася з 1 січня і ми зробимо розрахунок, трошки буде більша оплата. Ми можемо отримати оплату і за місяць, і за два, і за півроку, і за рік. У нас безготівкове отримання плати за гуртожиток. Тобто, якщо ти отримуєш цю тисячу, ти йдеш в банк, і вже через банк на безпосередньо на рахунок академії плати, тобто до нас особисто підходити не потрібно. Вакцинуватись дозволено дітям з 12 до 17 років. Проте виплати наразі можуть отримати лише діти з 14 років, які мають ID-картку, або ж закордонний паспорт та встановлений додаток «Дія» на смартфон, говорить головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації Вікторія Остапюк. Тобто аналогічно так, як і дорослі, вони можуть зайти згенерувати сертифікат «Дія», отримати карту у будь-якому банку та надіслати заявку на отримання тисячі гривень. Деякі банки нарахують одразу, деякі банки можуть нарахувати через день, два залежно від кількості клієнтів. За словами Вікторії Остапюк, окрім основного переліку закладів, де дозволено дорослим використовувати кошти за вакцинацію, додатково підлітки можуть використати тисячу гривень на навчальні курси та канцелярію. Використати треба, як і дорослим, через чотири місяці здати нарахування коштів на картку, у разі невикористання кошти повертаються до держбюджету. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.